Чому суспільство занепокоєне тим, що наближається зима і будуть якісь проблеми? Мабуть, із-за того, що Україна є високорозвиненою країною і жителі цієї країни, громадяни звикли, що все функціонує дуже гарно і ми знаходимося в комфортних умовах і ми не хочемо ці умови втрачати. Тому ми періодично турбуємось кожен рік, коли наближається зима, щоб все було гаразд. Водночас цей рік, сьогодні, зараз, кожен конкретний день цієї зими у нас ситуація значно відрізняється від попередніх років тим, що у нас з'явилися, скажімо так, злі люди, які прийшли з північного сходу і хочуть зруйнувати всю, не тільки наші комфортні умови життя і всю країну. І ми вимушені захищатися і водночас турбуватися про те, в яких умовах ми живемо. От, очевидно, мабуть, це такий аспект, який зумовлює цю актуальність. Безумовно, оця практичні дії загарбників посилює ці побоювання. Про, яку, про які дії я говорю? Про, про обстріли, про руйнування інфраструктури, саме яка забезпечує наші нам тепло, світло, воду, про блокування енергоресурсів, які би дозволяли цій інфраструктурі працювати. От саме тому сьогодні, мабуть, це питання дуже актуальне для кожного із нас, і ми боїмося, ми турбуємося, щоб ми прожили, пройшли зиму. Кожна, кожна людина, і країна, і економіка, і виробничі підприємства, всі стурбовані майбутнім. Але я думаю, що не варто падати в паніку. Я думаю, що ми справимося з викликами і зиму пройдемо достойно. Якщо говорити, які ж саме загрози, які саме загрози існують зимі, проходженню зимового періоду, слід виділити, ну, зокрема, я вже згадував, це руйнування інфраструктури. Я не буду зупинятися на всіх випадках. Загалом можу сказати, що зруйновано вже понад 300 об'єктів критичної енергетичної інфраструктури. Є ряд дуже серйозних випадків. Що ставить під загрозу, стале енергозабезпечення окремих міст населених пунктів? Є загрози пов'язані з блокуванням постачання енергоресурсів. Якщо ми говоримо про Україну, тут знову два аспекти. Перший чи ця війна, чи ці атаки на енергетичний комплекс України спричинить дефіцит енергоресурсів для нормального функціонування системи енергозабезпечення? І в випадку, якщо у нас не вистачає, ми завжди могли б купити ці енергоресурси на, в інших країнах. Водночас в цей період ця можливість може бути недостатньою для нас, оскільки Росія атакує не тільки Україну і з України нормально функціонувати Росія розв'язала гібридну Повноцінну гібридну війну проти енергетики сусідніх країн. Фактично, Росія загрожує повністю припинити постачання енергоресурсів до країн ЄС. І тут, знаєте, є така гібридна тактика Росії. З однієї сторони, вони цілеспрямовано обмежують постачання енергоресурсів, щоб добитися своїх якихось політичних, зовнішньополітичних цілей, а з другої сторони, вони використовують ту підтримку, яку країни світу надають Україні. І, зокрема, саме цим намагаються обґрунтувати, сказати це, ви бачите, ви оголосили санкції і ми не можемо постачати природний газ тому що там щось, якась гайка відкрутилася на компресорній станції, а ви нам не дозволяєте ремонтувати ту компресорну станцію. Ось таким чином діє. І в цій ситуації може виникнути проблема, оскільки відчувається дефіцит енергоресурсів в самих країнах Європейського Союзу, зокрема газу. І в, в такому гіпотетичній ситуації великої якоїсь кризи, може просто бути обмежений доступ для України до ринків Європейського Союзу по закупці енергоресурсів в цих країнах, передусім природного газу. В свою чергу, зростання дефіциту газу створює тиск на, на ринку ціни ростуть досить м -м, швидкими темпами, ну звичайно вони коливаються, але вже в Європейському Союзі ціна на газ перевищила 3500 доларів за 1000 кубометрів, це величезна ціна, після того вона почала знизу жуватись, як Росія і інші гравці на ринку побачили, що Євросоюз взагалі справляється зі своїми планами по підготовці країн Євросоюзу до повного відключення постачання газу з Росії, і ціни почали знижуватись. Водночас вони є високими, і це створює також зростання цін на електроенергію в країнах Євросоюзу, тому що останніми роками була політика Євросоюзу, так званий енергетичний перехід використання видів палива для генерування електроенергії із низьким вуглецевим слідом. Тому велика частина генерації Євросоюзу використовувала газ, газ зростає, ціни на електроенергію також зростає. Тому у випадку якихось критичних ситуацій в Україні ми би могли, і я впевнений, що ми будемо мати можливість закупити енергоресурси, країнах Європейського Союзу, але вони можуть мати високу ціну, високу вартість для нас. Тому ми маємо орієнтуватись на свої сили, на свої ресурси і свої спроможності відреагувати на кризові ситуації. Загалом все це у нас є. Питання... Коли і чому виникає такий шалений попит на інформацію щодо газозабезпечення пов'язано із балансом надходження і витрачання енергоресурсу будь-якого, в тому числі і природного газу. Раніше в нас це завжди виникало із -за того, що обсяги споживання економікою України були значно більшими, ніж обсяги виробництва в Україні, власне українського? українському, Природного газу. Війна і руйнування багатьох об'єктів, промислових об'єктів, спричинили ту ситуацію, що споживання природного газу в Україні суттєво знизилося в районі від 40 до 50 відсотків, за тими повідомленнями, які ми можемо зустріти в відкритій пресі. Тому цей тиск на попит на газ, він, об'єктивно знижується. Ми майже задовольняємо поточний рівень споживання власним видобутком. Є незначний обсяг, який ми маємо закупити. Інший аспект цієї проблеми пов'язаний із сезонністю споживання. Тобто взимку об'єктивно зростає попит на газ і поточний видобуток не задовольняє той попит. Тому для компенсування цього сезонного попиту і сформована технологічна можливість це сховище, підземні сховища природнього газу, які заповнюються в літній періоди, а взимку використовуються. І, от саме період зимовий виникає питання: а чи вистачить нам газу, і що на сьогодні ми маємо? Ну? Всі попередні роки ми виходили з того, що Україні для сталого проходження зимового періоду потрібно в районі 15-19 мільярдів кубів газу, підземних сховищах газу. Хоча наші підземні сховища мають місткість більшу, 30 мільярдів і більше, нам вистачає ну, приблизно скажімо, 15. Чи готова Україна зараз? На сьогодні, за нещодавними повідомленнями прем'єр-міністра, ми маємо понад 13 мільярдів метрів кубічних газопідземних сховищах. І деякі експерти кажуть, що цього може бути достатньо для проходження зимового періоду тим обсягом споживання, який зараз спостерігається в Україні. Знову ж кажу, він знижений через втрати. Однак можуть бути ситуації, коли цей обсяг треба, щоб був більший. Ну, наприклад, дуже холодна зима, дуже низькі температури або якісь інші аварії. Тому уряд передбачив ще більше накопичення обсягів газу в підземних сховищах. Загалі-то план існує 19 мільярдів досягнути, хоча на мій погляд ми вже не встигнемо, але цілком, імовірно що ми зможемо накопичити 15 мільярдів кубометрів газу до початку зимового періоду. Це повинно вистачити для забезпечення теплом всю Україну. І для виробничих процесів, які вже в цій війні трошки знизилися, але і для них має би бути достатньо. Питання може виникнути, коли знову буде руйнування, і в деяких місцях чи деякі обсяги втратяться. В даному цій ситуації теж розробляються плани, здійснюється підготовка. Один із таких планів це саме закупівля газу в країнах Євросоюзу. У випадку, як я раніше згадував, що, можливо, там виникне така ситуація дефіциту, що вони відмовляться нам продавати, бо ціна буде на ринку такою, що ми самі не захочемо. Тоді у нас є кілька варіантів. Один варіант – це займати економія енергії, і це безальтернативність наша на сьогодні. А другий варіант – це все-таки шукати десь джерела постачання газу. І такі джерела є, і от теж нещодавно прем'єр-міністр України згадав про можливість, яку зараз уряд опрацьовує, про постачання цільового постачання газ для потреб України. Ну, свого роду в рамках цієї програми, про яку ми широко говоримо відносно воєнної сфери, це лендліз. Але лендліз це економічна підтримка. І, можливо, буде досягнена угода, коли ці джерела можуть з'явитися в Україні в рамках такої програми постачання газу для України в обсязі 2 мільярдів кубометрів газу. Тобто, потенційно Україна має ресурси по газу, щоб пройти зимовий період. Вугілля. Вугілля нам потрібно було для технологічних процесів і для генерування тепла і електроенергії. Частина технологічних процесів, втратою, наприклад, металургійних заводів, зникла, частина ще є. Частина електростанцій, які використовували вугілля і котелень, також зникла в зв'язку з руйнуванням, частина потребує. Загалом Україна на сьогодні на території контрольованої України є достатньо запасів вугілля, і виробничі процеси дозволяють забезпечити Україну цим видом палива у повний мірі. Ну, зокрема, це вугільні шахти в районі східного. Східної Дніпропетровщини, і на заході України – це Молинська і е, Львівській області. А, якщо протягом року обсяг видобувництва і споживання у нас більш-менш збалансований, а, то протягом зими треба, щоб були запаси. Знову ж так само як і з природним газом. На сьогодні запаси а, поповнюються відповідно до встановленого графіку. Тобто є сподівання, що ми теж підійдемо до початку зимового періоду із тими запасами, які необхідні. Тобто теоретично і в цій сфері у нас має бути все добре. Генерування електроенергії. Тут вже може бути складніше. На сьогодні потужностей електростанцій у нас достатньо для того, щоб задовольнити попит на електроенергію навіть в зимовий період. Більш того, у нас є надлишок цієї потужності, і ми можемо здійснювати експорт електроенергії в Європейський Союз, ну, зокрема, в тому числі для пом'якшення цього шантажа російського на країни ЄС. Одночас цей випадок, який був, Кілька днів тому стосовно цілеспрямованого ракетного удару агресором по об'єктам енергетичної інфраструктури, він створює суттєві виклики для України, для споживачів і для працівників електроенергетичної сфери. Тобто у нас є можливість, у нас є ресурси і можливість виробляти більше, ніж нам буде потрібно, експортувати електроенергію, але є ризик того, що деякі об'єкти будуть обстріляні і у нас може виникнути якісь проблеми. Знову ж повторюсь, на сьогодні у нас є надлишок, і ми можемо о, сподіватися, що ми пройдемо зимовий період. Якщо будуть якісь о, пошкодження, то як ви як ми бачимо, кваліфікація і готовність працювати в кризових ситуаціях працівників енергетичної галузі у нас висока, ми відновлюємо ці об'єкти досить швидко. Якщо це стосується мереж, можуть виникнути проблеми з відновленням великих потужних об'єктів, як електростанція чи ТЕЦ. Як це вже натраплялося в ряді міст. Цей процес може тривати довше, ніж нам би хотілося, в зимовий період це є критичним. Тому також створюються плани, вони розробляються, і компанії енергетичні готують різні сценарії забезпечення необхідними енергоресурсами, як то теплом, електроенергією чи газом споживачів. Я сподіваюся, що ці сценарії гарно пророблені передбачають різні можливості по диверсифікації поставок і по забезпеченню кінцевих споживачів енергоресурсами. Контролювати цей процес також створена така організаційна структура урядом, як штаб по підготовці до зими, він регулярно збирається, заслуховується, обговорюється ті проблеми і приймається відповідні рішення. На сьогодні виглядає, що ми посилено готуємося до різних сценаріїв і слід сподіватися, що ми будемо готові до якихось, можливо, не зовсім гарних ситуацій. Міжнародна підтримка дуже важлива для України і я би хотів одразу сказати, що Україна я персонально відчуваю ті спроби міжнародного співтовариства нам допомогти, це є відчутна допомога. Для прикладу можу навести, це допомога Україні, ну, зокрема, в тому числі і надання ресурсів, фінансових ресурсів для закупівлі, закачування газу підземні сховища. Ну, зокрема, це... Уже, можливо, всі бачили, це і завершення формальних процедур по використанню тих коштів, які надала Норвегія для закупівлі газу, це і допомога країн Євросоюзу, це і інші можливі механізми фінансової підтримки по закупівлі. Знову ж я говорив про те, що можливо форма в рамках ленд-лізу, це Сполучені Штати нададуть нам таку підтримку. Це по закупівлі енергоресурсів. Те саме може це стосуватися і вугілля, тому що в деякі типи вугілля нам все одно необхідно імпортувати. Це антрацитовий тип вугілля. Ми значно скоротили його споживання, але деякі блоки на станціях все ще його споживають і він нам буде потрібний. Вони теж, міжнародні країни, донори допомагають в цьому. Навіть ми сподіваємося, теж буде все наразно. Інший важливий аспект, де є міжнародна підтримка і вона відчутна, це підготовка до реагування в кризових ситуаціях. От нещодавно, коли урядова делегація була на, на Раді Асоціації України-ЄС, зокрема, було підписано ряд угод, в тому числі щодо залучення механізмів Євросоюзу по кризовому реагуванню. Я сподіваюся, що в рамках цих домовленостей передбачено і, і, і ресурси, і організаційні моменти по наданні допомоги, якщо у випадку виникнуть якісь кризові ситуації в тих чи інших місцях, містах, регіонах України. Не менш важлива міжнародна допомога, яка надається Україні, це постачання комплектуючих, додаткового обладнання, запасних резервних джерел живлення. Це і пересувні дизель-генератори, і пересувні котельні невеликі, які можна буде використати у випадку пошкодження об'єктів, стаціонарних, централізованих систем або в містах, де зовсім зруйновані системи енергопостачання. Це величезні і обсяги, і об'єми цієї допомоги, вони надходять і на місцеві органи влади, і Міненерго здійснює організаційної роботи по розподілу цієї допомоги. Є цілеспрямована допомога, от зокрема, коли відбувається руйнування. Те, що ми бачили в Охтирці, коли зруйновано ТЕЦ, чи в Кременчугу, чи ось в Чернігові, чи ось зараз в Харкові, спеціально Реалізуються проекти допомоги по конкретному обладнанню, яке необхідне для швидкого відновлення цих об'єктів або її переконфігурації для підновлення системи. Тобто з цієї сторони ми отримуємо допомогу, і сподіваємося, що і надалі ми будемо мати надійну таку підтримку, і це вселяє деякий оптимізм. Що це Війна показала недоліках в міжнародній системі. Це фактично відсутність механізмів реагування чи обмеження загарбників. Як це сказати, я хотів сказати по-іншому, тих людей, які під час війни використовують і порушують звичаї правила ведення війни. Адже міжнародне право після Другої світової війни базувалося, що всі мислять раціонально і на Раді безпеки ООН, чи в документах, прийняті взагалі Генеральною асамблеєю ООН, визначено що не можна атакувати об'єкти цивільної інфраструктури, яке забезпечує життєдіяльність населення цивільного. І ми бачимо, що Росія, згарбник в даному конкретному випадку, повністю ігнорує це і демонстративно показує, демонструє всьому світу, що її на це міжнародне домовленості і те, що ми називаємо міжнародне право, і каже, а що ви мені зробите, я маю право в ВЕТО в Раді безпеки ООН, я буду робити все, що хочу на світовій арені. Тобто це все демонструє, що міжнародна система безпеки і ті правила, до яких ми ставилися як, як, як закон, що це непорушно, фактично зруйновано. І це наша ситуація, на жаль, на прикладі України, це продемонстровано. Цій, в цьому аспекті а, є проблематично отримати якусь підтримку, тому що ці міжнародні організації, до яких ми апелюємо, з одного сторони вони блокуються діями Росії, як Рада безпеки ООН фактично стала а, неспроможною щось зробити, тому що зразу є вети Росії, або міжнародні організації створені при... Таких потужних міжнародних організацій, як ООН, ну, наприклад, МАГАТЕ. От вони, ми до них апелювали, що Запорізька захоплена, що там здійснюється порушення всіх режимів і цих документів, які прийняті. Не приїхали, подивилися і сказали: ну, да, да. І що робити. Давайте будемо просити загарбників, хай вони вийдуть. Ну це все, що спроможне міжнародні організації в даних режимах, які існували функціонування цих правил до цього часу. Очевидно, тут назліла і продемонстрована необхідність суттєвої модернізації цього міжнародного безпекового правового поля. Україна буде вносити, очевидно, свої пропозиції. Кожен кінцевий споживач, кожна людина, це, це всі ми з вами, відчуємо на собі е, ці всі проблеми, які очевидно можуть полягати в тому, що температура в наших приміщеннях буде нижчою, ніж ми звикли. Ну, Керівник Нафтогазу заявив, що буде знижено на кілька градусів така орієнтовний температурний режим. Раніше у нас було 21 по стандарту, тепер буде менше в оселях. Очевидно, ми можемо очікувати, що відбудуться тимчасові переривання постачання електроенергії, тепла чи газу. Це зумовлено з непрогнозованості обстрілів в районі обстрілів. Але ці переривання, я сподіваюся, будуть нетривалі. Ми вже бачимо, що відновлення інфраструктури, коли немає бойових дій, здійснюється дуже оперативно протягом годин. Тому, ну, це будемо, можливо, ми таке спостерігати. Що нам в цій ситуації робити? Ну, знову займатися економією. Кожний із нас має економити споживання енергоресурсів, тому що це дозволить на державному рівні скоротити необхідні обсяги, які можуть бути в дефіциті первинних енергоресурсів. А з іншої сторони, ми маємо займатися енергоощадливістю. От не витрачати надміру ту енергію і, зокрема, особливо це стосується тепла ніж необхідно. Ну, для цього треба зробити енергощадні заходи в, кожному, в кожній своїй оселі, в районі, в місті і взагалі країни. Ну, про що, як це можна буде досягнути? Ну, очевидно, треба буде згадати нашу практику по утепленню вікон, дверей, під'їздів, які ми мали раніше, коли в нас були кризові явища в енергетиці. Можливо, треба буде знову повернутися до заклеювання вікон по використанню подвійного склення чи подвійних дверей, по щільності закриття дверів, дверей в під'їздах, в тамбурах. Очевидно, нам треба подивитися, який обсяг електроенергії ми споживаємо і як її оптимізувати. На випадок ситуації з припиненням енергопостачання, бажано нам мати якісь джерела тимчасового заміщення. Ну, це можуть бути ліхтарики з набором батарейок, це може бути. На ринку зараз пропонуються різні пристрої, переносні газові плити з балончиками. Може бути, хто живе в приватній оселі, потурбуйтеся про наявність дизель генераторів, в кого встановлені системи з використанням відновлювальних джерел енергії, перевірте. Справність об'єм накопичувачів, тобто акумуляторів, щоб все могло працювати надійно. Це ми на, на своєму рівні безумовно будемо робити, але я сподіваюся, що ці наші запаси мається на увазі резервних джерел, вони не будуть. Рівні протягом тривалого часу, тому що на рівні міст, територіальних громад здійснюється робота по підготовці систем традиційного забезпечення енергопостачання. На рівні місцевих компаній теж затверджені відповідні плани, і ці плани зараз особливо перевіряються місцевою владою, про можливість забезпечення енергоресурсами, енергопостачанням споживачів навіть у випадку руйнування чи пошкодження окремих об'єктів їхньої інфраструктури, готуються запаси обладнання, ремонтних матеріалів, створені теж штаби на місцевих рівнях, створені бригади в цих енергетичних компаніях, які і зараз ліквідовують пошкодження внаслідок обстрілів і руйнувань. Зараз відбувається перевірка всієї інфраструктури до функціонування взимку в період пікового споживання. Можна порекомендувати нам звернутися до органів місцевої влади з запитами, щоб вони продемонстрували, публічно оголосили, наскільки вони готові, і... Чи потрібно нам побоюватися якихось негараздів, ну, по крайній мірі, вони мають, мали би в цей рік оприлюднити свою роботу і свою готовність. На рівні великих компаній інфраструктурних національного рівня, це я маю на увазі, розподільчі мережі національного рівня електрогазу, також здійснюється підготовка, звичайно в них там інша інфраструктура, від якої живляться місцеві розподільчі мережі, але це все також узгоджується, штаб діє як на рівні уряду, так і в міністерстві, опрацьовуються різні варіанти також і готується обладнання, я, наприклад, знаю, що в системі в газовій сфері це оператор газотранспортної мережі відповідні плани має, готує запаси, створено понад 30 бригад, які будуть спроможні реагувати на будь-які ситуації. Та ж сама ситуація і в оператори системи електропередачі. Вони також розраховують різні сценарії, тому будемо сподіватися, що... Там більш-менш все вже підготовлено. Ну і крім того, компанії на національному рівні, вони регулярно звітують, оприлюднюють, що можуть в відкритому доступі, що вони підготували, до чого готуються. От на місцевому рівні в залежності від спроможності територіальних громад може бути по-різному. Тому така от моя пропозиція. Це таке цікаве питання, тому що з однієї сторони можна відповісти просто. Тому що ми заслуговуємо на краще життя, ніж пропонує той світ, який, нам, який зараз обстрілює нас і вбиває нас. По-друге, ми заслужили краще життя своєю працею, своїми зусиллями, своїми вміннями, талантами. Ще можна відзначити, а Україна виявилася значно сильнішою, ніж будь-хто очікував. Україна виявилася більш стійкою до викликів і загроз, ніж про нас думали. Ну, я вважаю, що просто немає ніяких підстав і аргументів будь-кого вважати, що. Ми не пройдемо цей складний період випробувань і не станемо більш досконалою країною.